بحيث يستطيع كل إنسان مسلم أينما سكن أن يستفيد من هذه الكتب كل العلماء المسلمين في عصر الازدهار العلمي للمجتمع الإسلامي كانوا يكتبون علومهم ونتاجهم الفكري بلغة واحدة هي اللغة العربية أما اللغة العامية فهي ليست لغة حضارة